شغلوا وعلى صوتها ولعبوا على طرق بيوتها ولعوا الحفلة وسماها وجوها حفلة خون سعودي في يا العريس ويا يا زين يا زين يا والسعدة اليوم يا يا يا يا يا يا يا يا يا اشتركوا